نفسيا في النازل مستمر لكن بتنازع الحقيقة الكل بيجاهد في سبيل السعي السعي. فيش فلاورز في بلاور في شباب بتعيط كان في طموح بتصير كنا عايشين في السماء وعقبنا الدنيا فاجينا وعقدنا الحرب في سينا وانتصرنا رجعت لينا المهم ان احنا هنا مين معانا ومين علينا بتدور فينا الدور لينا واللي فين النور نمشي عكس الناس يتقلك سيبك من الغروب بفكر في الماضي كانت تفضل على طول قاعد هناك وحداني غير النفوس وبرضه بالقليل وبقول يا رب كتير نفوس حوالينا خبيثه بس لينا رب كبير عايشين في غابه القوي فيها بياكل الضعيف ازاي بس نعيد ازاي فترسني ع الموج وتسيبيني إيه إيه إيه كان نفسي أعمل فلوس كتير كتير أحلامي شبه ضاعت إيه في السراب أحلام زمان اتكسرت بقت حطام بدور على نفسي وسطيها مش لاقيلي فيها بعمل حاجات مش نفسي فيها بس أنا مضطر عايش حياة ومتغرب فيها كان نفسي أبقى حر كان نفسي أبقى حر ميليوم بدارة فيها ميليوم اللي جاي <تصفيق> الماضي مشكل لي خطر الحاضر خطر من البشر مش عارف اعيش الناس شايفاني بقشيش الناس مصعورة الفيس وانا بينهم واقف تعيس في سجن المدينة مش موجود بس انا فيها نفسي دي بايت غريبة والاحوال كئيبة والهموم بايت صديقة والزعلة فريضة كل شيء باهد مفيش الوان تعيد للحياة كل فين وفين وفين يرجع المركب مرساه. <تصفيق> كده كده نفستي في النازل مستمر لكن بتنازع الحقيقة الكل بيجاهد الساعة الساعة فيش في سبيل السعي الساعد في فلاور في بلاور في شباب بتعيط حجم في طموح بتصيص كان فيه طموح بتصيص كان طموح